مساء الخير النهارده هنتكلم عن الجيش المصري القديم وعن المومياوات المصريه الموضوع الاول الجيش المصري لكي نلم بصوره بانوراميه عن الموضوع علينا نطرح بعض التساؤلات ونجيب عنها اول سؤال هل هو جيش نظامي ام غير نظامي ما هو ما هي اهم اثاره ومصادر معلوماتنا عنه ما هي اهم المراجع اللي تتناول هذا الموضوع وهنا اتوقف واذكر بعضها دراسه لعز الدين اسماعيل عن تاريخ الجيش المصري في عصور ما قبل التاريخ نشرتها الهيئه المصريه العامه للكتاب في سلسله تاريخ المصريين في العدد 230 سنه 2003 وايضا دكتور احمد ادري المؤسسه العسكريه المصريه في عصر الامبراطوريه الدوله الحديثه من 1570 ل 1087 وهو مترجم عن رسالته للدكتوراه وصدر في سلسله المائت كتاب ضمن مطبوعات المجلس اعلى الاثر بالنسبه للاوسمه اللي كان بياخدها الضباط في دراسه لعبد الله عبد الرازق عبد الحميد الاوسمه العسكريه الملكيه في مصر الفرعونيه واصدرتها مكتبه مدبولي في 2007 وللدكتور محمد رفعت عباس دراسه من جزئين عن الجيش في مصر القديمه عصر الدوله الحديثه الجزء الاول بيتكلم فيه عن الخصائص والشؤون العسكريه والجزء الثاني بيتكلم فيه عن الحروب والمعارك في عصر الدوله الحديثه أيضاً نفس هذا الباحث لما قال عن مسميات الحرس الملكي في النصوص المصرية صدرت في دورية أبجديات اللي تصدرها مكتبة الإسكندرية في مركز الخطوط في 2008 ودكتورة منال محمود لها دراسة مهمة جداً عن الأمن والحراسة في مصر القديمة من خلال الألقاب والوثائق حتى نهاية عصر الدولة الحديثة ده بالنسبة للاتساء الخاصة عن أهم المراجع ولكن الموضوع مش مجرد تساؤلات هل هو جيش نظامي ام غير نظامي ايه اثاره مصادره ايه المراجع لكن هناك ايضا تساؤلات اكثر اهميه من هذا مصر امتى بدا امتى بدا الجيش مما يتكون اي عناصره الداخليه تقسيماته كيف تطور الجيش المصري ايه هي اهم اشهر المعارك اللي خاضها مين هم قادته بعض الالقاب العسكريه اللي حملها القاده او الجنود في الفروق في الفرق والفروع المختلفه للجيش. ونقدر نبتدي ونحاول نجاوب على بعض الاسئله ديا. الجيش في بدل الامر كان جيش غير نظامي. تكون بدعوه من حاكم كل اقليم ساهم الجيش في عصور ما قبل الاسرات والاسرات المبكره وقبيل الاسرات في تكوين ممالك مصر. يبقى في ما قبل الاسرات وقبيل الاسرات كان للجيش دور في تكوين ممالك مصر في الجنوب وفي الشمال اللي سعت نحو الوحده التاريخيه مع فجر التاريخ في عصر الاسره الاولى قرابه 1000 3150 قبل الميلاد. صلايات عصر ما قبيل الاسرات وعصر الاسرات المبكره بتمدنا بمعلومات هامه جدا واشهر صلايات دي صلايه الملك نهارمر في الطابق الارضي بالمتحف المصري. الصلايه صلايه نهارمر تمثل معلومه هامه جدا بالنسبه لنا مفادها هو تكون الجيش من عدة ألوية لكل لواء شارة خاصة به غالبا ما اتخذ هذا اللواء وهذه الشارة من الرمز المقدس للإقليم اللي بتمثله. النقطة الثالثة اللي ممكن نذكرها في هذا المقام أن كثيرا ما الجيش في العصور الباكرة في تأمين حدود مصر الشرقية. ساهم أيضا في بعثات التحجير والتنجيم خاصة في مناجم ومحاجر شبه جزيرة سيناء وصحراء مصر الشرقية. ايضا ظل الجيش المصري طول العصور الخاصه بالدوله القديمه جيشا غير نظامي كانت تتم الدعوه لتشكيله عند الضروره بتشهد بذلك وثائق هذا العصر خاصه في الاسره السادسه سيره القائدوني السيره الذاتيه للقائدوني اللي ترقص محكمه والقضاء الخاص بمؤامره حريم الملكي في عهد الملك بيبي الاول سيرته الذاتيه بتتكلم كيف دعا الى تكوين الجيش من الاقاليم ايضا لدينا نمازج اي مكتات للجيش المصري بفرق مختلفة تم استخراجها واكتشافها في مقابر الجبانة الكبرى للموظفين في صفحة هضبة بني حسن في مركز ابو قرقازم من بمحافظة منية وايضا في مقبرة مكترع بالبر الغربي للأسر على سبيل المثال الحصر الأماكن دي مدتنا بمكتات غالبيتها معروض في المتحف المصري حاليًا والمتحف الحربي في قلعة الجبل بمحافظة القاهرة ومتحف ملوي في مركز ملوي بمحافظة المنيا ومتحف النوبة بمحافظة أسوان. النماذج دي بتمدنا بكثير معلومات عن تكوين الجيش وفرقه، ألويته، نوعية السلاح المستخدمة فيه، العتاد الحربي وإن غالبية الجيش كان بيكون من فرق المشاة المدرعة بالدروع والسيوف والرماح، أيضًا فرق النبالة من حاملي الأقواس والسهام. وحتى هذا العصر لم يكن قد انضم بعد سلاح المركبات الى الجيش المصري. امدتنا مقابر النبلاء في الجبانه العليا ببني حسن بمناظر المعارك وايضا بابراج اقتحام الحصون والتدريبات العسكريه سواء تلك اللي دارت اثناء صراع الائناث الطيبي بين الشمال والجنوب في نهايه العصر الانتقال الاول وبدايه الدوله الوسطى وخاصه دارت معاركها على ارض ابيدوس وسهاج او تلك المعارك والتنظيمات الخاصه بالجيش في عصر الدوله الوسطى. سبعة نقطه هي انه مع عصر الاسره ال 12 وتحديدا في زمن الاسره الثانيه عشر انضمت خيول للدواب المستخدمه في الجيش المصري وفي الحياه المصريه القديمه بوجه عام وكشفت مقبره حعب جيفاي من عهد سنوسرت الاول وهو حاكم اسيوط ولكن في مقبرته المكتشفه في الكرمه جبانت كرمة بالسودان كشفت عن خيول مستخدمة ما احتلال الحكام خصوصاً الهكسوس أي حكام البلاد الأجنبية لمصر اضطر المصريون إلى استخدام الخيول في الجيش فتكوّنت فرق العربات العسكرية والحربية أما في عصر الدولة الحديثة أصبح للجيش فريق فيلقين يتألف الجيش من فيلقين رئيسيين واحد لمصر العليا مركزه الاقصر والاخر لمصر السفلى مركزه العاصمه منف. خضع كل فيلق لقياده نائب الجيش الذي كان يحتل قياده الجيش تحت قائد الجيش العام وهو الملك. اهم مهام هذين الفيلقين هو تدريب الجنود اعدادهم للخدمه تزويدهم بالاعداد الكافيه لحمايه الحصون والحاميات تقديم الرجال للخدمة في الحرس الملكي وأيضا إخراج كتبة وكتاب لمرافقة الفرق العسكرية ومن هنا ظهرت طبقة عسكرية ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية جديدة في بداية ال18 استمدت نفوذها أهميتها من المهام المدنية والعسكرية التي قامت بها في تلك الفترة وكان ذات طابع حربي وكانت هذه الطبقة لظهورها ظهور حتمية لمواجهة الأخطار اللي هددت مصر من الشرق خاصة بعد احتلال الهكسوس لمصر من الشرق وجود مجموعة من الاعداء على الحد الشرقي اللي بيحيط بمصر وبيهددها كاختار بلاد العراق القديم وبعض ممالك سوريا الكبرى كان يصاب المهرة من جنود وضباط بالاقطاعات الاراضي التي تتح لهم الملك وايضا بالاقسمة مثل نوت الزبابة والذبابة هنا دلالة على مدى كون الضابط مثابر كالذبابة الى ان يحقق هدفه وهو الانتصار على العدو. كان الملك هو القائد الاعلى الجيش يتولى منصب اشبه بالقائد العام للقوات المسلحة كان يقيم القائد هذا في مقر القيادة العامة للقوات بمدينة منف حيث مقر الجيش كما يشير العالم يورجن فون بكرات الى ان تمركز اهم قوة في الجيش المصري وهي سلاح المركبات الحربية كان في مدينة منف تحت القيادة المباشرة لولي العهد كانت أيضاً هي العاصمة العسكرية لمصر خلال تلك الفترة من الدولة الحديثة، فكانت المركز الرئيس للحملات العسكرية والحربية التي خرجت لحماية مصر والسيطرة على بلاد جنوب غرب آسيا، وكان موقعها يسمح بمراقبة وادي النيل والحدود الشرقية، مما سمح للحملات العسكرية بالتحرك في جناح السرعة عند اللزوم لقمع أي خطر يهدد البلاد. فانطلقت الحملات العسكرية من تلك المدينة ومن مقر الجيش الى اسيا وفي اشهر عهدين هو عهد تحكم السلس وابنه ام الثاني في مدينة منف في عصر ال18 كانت ايضا مركزا لصناعة السلاح والتدريب المركبات انشأت بالمدينة قاعدة بحرية مهمة هي ميناء برونيفر العسكري وبالرغم من اتخاذ نابليون عاصمة جديدة هي مدينة اخت اتون العمرنة بمحافظة المنيا الا ان منف ظلت المقر الرسمي لسرح المركبات بالجيش وظلت المقر الرسمي للقيادة العامة للقوات المسلحة في ذلك الوقت. تمدنا مقابر العمرنا بالكثير من المناظر الخاصة بالجنود والعربات والالوية. بل احد تلك المقابر هي لقائد من قوات الجيش المصري. كان الملك يختار ضباطه من الرجال الذي يلاحظ اقدامهم وبسالتهم فيبهم الاراضي المقتطعه في الغالب من املاكه الشخصيه يضمن لهم دخلا ثابتا يمنحهم قسما من الغنائم ولا سيما الاسرى الاحياء هكذا تشكلت طبقه اجتماعيه جديده تتمتع بالثروه الضخمه وتحظى برضا الملك ظل النظام القديم في تجنيد المصريين في اطار كل اقليم على حده نسبه مئويه لكل أسرة الإدارة تقدم تصورها للأعداد اللازمة للوحدات العسكرية وتحدد أعداد المجندين المطلوبين ولكن يبدو أن بعض الاستثناءات الخاصة بعدد المجندين المطلوبين من كل عائلة كانت تمنح للعائلات كثيرة العدد في تلك الفترة تكون الجيش المصري من أربع فرق حمل كل منها اسم أحد المعبودات الشهيرة رع أمون، بتاح، 6 بلغ عدد قوات الفرقة 20,000 أربع فرق قوامها 20,000 محارب باعتبار أن كل فرقة قوامها 5,000 محارب طبقا للنظام المعمول به في عصر الرعمسة كل فرقة يرأسها قائد والفرقة ال 5,000 توزع على 20 فصيلة كل فصيلة يرأسها ضابط يحمل لوائهم سواء في الحرب أو في الاستعراضات العسكرية وتتكون من 250 رجل موزعين على خمس مجموعات كل مجموعة من المجموعات تكون من 50 رجل يرأسهم من يشتهر بلقب أدبر الخمسين تشتعمل كل فرقة على عنصرين أساسيين المشاة وركب العربات الحربية فيما يخص المشاة لدينا مجندين متطوعين وآخرين إجباريا لدينا مدربين دائمين لدينا عدد من الفدائيين هذا ما دلت عليه المصادر والدراسات الخاصه بهذا الموضوع، وتنقسم المشاه الى ثلاث انواع. النوع الاول مشاه ثقيله مدججه بالسلاح. النوع الثاني مشاه خفيفه، النوع الثالث حامله الاقواس والسهام. ايه هي الاسلحه اللي بيقوم بها المشاه في عملياتهم العسكريه؟ هي البولت دبابيس القتال، الحراب، السيوف، وايضا الاقواس والسهام. اما فيما يخص الجزء الثاني من كل فرقة وهو راكبي العربات الحربية ذات الحصانين والعجلتين فتتكون من فصايل على رأسها قائد عام الحربات الحربية. يبقى قائد عام العربات الحربية بيرأس كل فصيلة وكل فصيلة مكونة من 25 عربة. يرأس كلها كل عربة قائد عربة العاصمة. العربة بتتضمن ايه؟ سائق وجندي تسليحه كالتالي: قوس عدة سهام، سيف، درع، ورمح. قائد سلاح المركبات مسؤول في مجمل هذا السلاح كان بيعونه رئيس الخيول أو بما يعرف أيضا برئيس الاستبلاط الملكية. ولما كان قادة المركبات الحربية يعتبرون هم صفوة العسكريين ورغبتهم كان يتلقون أعلى قدر من الثقة والثقافة والتدريب والاهتمام. بالاضافة الى الفرق المصرية هناك ايضا فرق اخرى من المرتزقة الأجانب تتكون في الغالب من النوبيين كانت تحطمس على ما يبدو اول من اتخذ مرتزقة في ساحة المعركة ابرزهم الشردنه اللي تعود اصولهم الى بلاد شرداس في اسيا الصغرى اشترك الجيش المصري في عدة معارك حربية شهيرة مثل مجدو وقادش في عهد الملكين تحطمس الثالث في القصة 18 والعمسيس الثاني في القصة 19 هذا غير المعارك الاخرى لحماية مصر من غزوات شعوب البحر في عهد تحط في عهد الملك رعمسيس الثالث في الاسره العشرين. من اشهر القاده المصريين القائد قاي عبر في الاسره الخامسه، القائد و وانتي في الاسره السادسه، القائد اندي في الاسره التامنه، لدينا القائد خوسوبيك والقائد نسمونتو في الاسره 12 ومن الاسر الثامنه عشر لدينا العظام احمس بن ابانه، احمس بن نخبت، امول حور حب وفي نفس الفترة دي عندنا القائد الشهير جحوتي القصة اقتحام مدينة يافا تشابه في جانب دخول الجنود للمدينة داخل زلع نفس قصة علي بابا والأربعين حرامي. في العصر المتأخر لدينا كبير كهنت أمون القائد حيحور الذي أصبح قائدا عسكريا والقائد بيعنخ في الأسرة 21 لدينا القادة ايبوت وإولوت والعمنتون الموت في الأسرة 22 والقائد أيحمس وأمون تفنخت وحقا إمساف وكارف ونسو حور في الاسره ال 26 الى اخره من القاده الشهيرين. الالقاب العسكريه متنوعه وعديده نذكر منها على سبيل المثال ايمي را مشع اي مشرف الجيش او وهو قائد الجيش. يمكن ان يضاف الى هذا اللقب عده القاب فتوضح انه هو مشرف الفرق الاسيويه زي الاميره مشع عامو. هناك القائد العظيم او المشرف الاعلى للقوات المسلحه او القائد العام للجيش اميرا مشعور ور مشف الفرق العسكرية العظيم بترجمته هناك ايضا القاب كمشف على جيش منطقة الواحات او قائد حرس القصر الملكي او مشرف فرق العمل والحملة والبعثات التي يذهب اليها الجيش للمناجم والمحاجر هناك ايضا قائد في كل الاماكن العسكرية اميرا مشع امست نبت شتات هناك قائد الفرقه العسكريه المترأس للصحراوات كما تمضنا نقوش وادي الحمامات. لدينا ايضا قائد جيوش مصر العليا والسفلى إميرا مشاع ان بيرنسون. لم يكن الجيش فقط بدور عسكري، انما كان لديه ايضا تأمينات للبعثات وكثير من اعمال الانشائيه، وتميز بصفات انسانيه اكدت عليها النصوص الادبيه والسير الذاتيه. استمر الجيش اتسم بمصريته الى دخل المرتزقه في منتصف الاسره 18 في عهد الثالث، زادت الظاهره دي في عصر الاسره 19 استفحلت وسيطر القاده الليبيين على حكم مصر في عصر الانتقال الثالث في الاسرات من 22 الى 24 بينما في الاسره 26 تم اضافه العناصر الاغريقيه باختلاف انواعها لمجموعات الجنود المرتزقه ما اضعف الجيش المصري وجعله تردى الى ان سقطت مصر فريسه الاحتلال الفرسي مرتين في عصر الاسره 27 والاسره 31 الى ان احتل اسكندر الاكبر مصر وجعلها ضمن امبراطوريته وتحولت من بعده الى احد قادته بطليموس الاول فجعلها مملكه بطليميه الى ان حاول الملكها البطليموس الرابع اعاده العنصر المصري للجيش وتجددت صورات المصريين بعد معركه رفح 217 قبل الميلاد واحتل الرومان مصر فظلت مصر تدور في فلك الإمبراطورية الرومانية البيزنطية إلى أن جاء عمرو بن العاص في منتصف القرن السابع الميلادي بجيش عربي فظل الجيش غير مصري إلى عهد محمد علي باشا الذي أعاد المصريين إلى جيشهم الوطني في فترة حكمه.